السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بتائیں گے کہ نواز جنازہ کا صحیح طریقہ مکمل طریقہ کیا ہے تو دیکھیے نماز جنازہ کم پڑھنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو یہ نماز جنازہ نہیں آتا ہے کس طرح نماز عیدین ہیں عید کا نماز یہ بھی کم لوگوں کو آتا ہے یہ اس کا طریقہ بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتا ہے یہ بھی میں بعد میں سکھاؤں گا کسی ویڈیو میں لیکن یہ کم آتا ہے لوگوں کو کیوں اس لیے کہ یہ کم مرتبہ پڑھتے ہیں لوگ زیادہ نہیں پڑھتے ہیں زیادہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کم لوگوں کو آتا ہے زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنیزہ جماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے تو نمازی تری جنازہ کا طریقہ بالکل آسان ہے لیکن اگر کوئی بندہ ہے اس کو نمازی طریقہ جنازہ بالکل آتا نہیں ہے وہ امام کے ساتھ نمازی جنازہ میں کھڑا ہو گیا اور امام نے اللہ اکبر کہا تو اس نے بھی اللہ اکبر کہا پھر دوسرے دوسرا اللہ اکبر تقبیر کہا تو اس نے بھی کہا پھر تیسرا تقبیر کہا امام نے اس نے بھی کہا پھر سلام تیرہ اس امام نے تو اس نے بھی سلام تیر دیا تو اس کا جنازہ ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس نے پرز ادا کیا کسی کو جنازہ آتا نہیں ہے صرف امام کے ساتھ وہ کڑا ہو گیا اور اللہ اکبر اس کے ساتھ کہا پھر اس کے ساتھ سلام پیر گیا تو اس کا جنازہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرض ادا کیا نواز جنازہ میں چار تکبیر پرز ہے پرز ادا ہو گیا اس کا لیکن اس نے مصنون طریقے سے ادا نہیں کیا مصنون طریقہ اور صحیح طریقہ مکمل طریقے سے ادا نہیں کیا تو مصنون طریقہ مکمل طریقہ اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے کہ وہ کیا ہے تو اس کا مصنون طریقہ کیا ہے وہ سب وہ یہ کہ تو سب سے پہلے نیت کرنا لیکن نیت منہ سے نہیں کرنا الفاظ نہیں کہنا منہ سے منہ سے الفاظ کہنا یہ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث مصنع حدیث بازی عرب بازی لوگ عربی کے الفاظ کہتے ہیں بعض لوگ جو وہ اپنی زبان میں جو کوئی الفاظ بنا کے وہ بولتے ہیں لیکن یہ ثابت اگر کہا کسی نے تو ہو جائے گا جنازہ لیکن یہ ثابت صحیح مصناع حدیث سے نہیں ہے تو نیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں ارادے کو آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہی تیرا نیت ہے جنازہ کا ارادہ کیا تو جنازہ ہو جنازے کی ارادہ کیا تو ہی. नीयत ہوگی آپ کا تو نیت کرنے کے بعد امام او اللہ اکبر کہے گا تو اپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد او امام کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد سنا پڑھنا ہے نماز میں جو ام سنا پڑھتے ہیں عام سنا وہی سنا ہے اس میں کوئی زیادہ کچھ زیادت نہیں ہے کوئی بھی زیادت نہیں وہ سنا یہ ہے سبحانك اللھم وبحمدک ولاخ <غَيْرُكَ> بعض لوگ اس میں وجلاء الصناؤ کا کہتے ہیں لیکن وہ جلاء کا یہ بھی صحیح اور مستند اہویز میں ثابت نہیں ہے اگر کسی بندہ نے کہا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا نماز لیکن نہیں کہا تو یہ بہتر بات ہے اچھی بات ہے صحیح بات ہے ٹھیک بات ہے تو اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے جو عام نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہی درود شریف ہے وہ بھی وہ درید وہی درود شریف ہے جو ام نماز میں پڑھتے ارو یہ اللہ صلی علی محمد عل محمد تعلی اب رحیم وال انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى محمد یہ شریف ہے تو درود شریف پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر یہ چوتھی مرتبہ تقریباً اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر دعا پڑھنا ہے لیکن دعا مختلف ہے اگر نماز بالغ بالغ کی پڑھنا ہو اگر وہ بالغ کے پڑھنا ہو بالغ چاہیے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لیے الگ دعی اس کی دعا یہ ہے بالغ مرد بالغ عورت کی دعا وہ یہ ہے اللّہ فر الحین و وشاہدنا و شاہدینہ و غنا وانثانا اللہم من اللہ ممن احیۃ من ہی السلم وما طوفہ فہو المن یہ دعا اگر بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو دونوں کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے پھر جو ہے نا اگر وہ نماز جنازہ پڑھنا ہو نابالغ کی اگر وہ نابالغ لڑکا ہو تو لڑکے کے لیے پھر الگ دعائیں اور لڑکی کے لیے الگ دعائیں دونوں کے لیے الگ الگ دعائیں تو نابالغ لڑکے کے لیے دعا وہ ہوئی ہے اللہم لنا فرطا مجالح لنا اجرا وزخرا وجالحول لنا شافعا ومشفعا <تصفح> یہ بالغ لڑکے کی ہے اگر وہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ نابالغ لڑکی کی ہو تو اس کے لیے الگ ہے اور وہ یہ ہے اللہ مجال ہے فروت وجال حلن اجرا و ظخر اجرا و ضحر حلن شف و, و مشف یہ ہے نابالغ لڑکی کی دعا تو دونوں کے لیے الگ الگ تین دعائیں ہوں گے ایک بالغ بالغ کے لیے چاہے وہ پھر عورت ہو یا مرد ہو ان کے لیے ایک ہی دعا ہے پھر دو دوسرے نمبر پہ نابالغ کے لیے پھر نابالغ میں لڑکے کے لیے الگ دعا ہے اور لڑکی کے لیے الگ دعا ہے دونوں میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو یہ تھا نماز جنازے کا طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا کسی وقت ہم بتائیں گے عیدین کے بارے میں کہ نماز عیدین کیسے پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے عید کا نماز کا طریقہ کیا ہے تو چلتے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ